نازل ما حد كلمة بخطي وانت امامي زي البنشات يبي يجيك طبيعي لانك تسونامي صدقني متعاني يشتل من الشتيله انت اللي طالب التحدي يلا اشتيله الشيله ردلك على يا شات مالك في الدسات شغلك علي ماب تسلم سمعني الا هار شوفني شاخن اسمعك زيد لي قبلك افتحك تحك يبكي من الشخل إنه بنشي ينكحك ينزل ودسات في بعض بيفيتوا ومع بعض امسي تستسيغ واليوم طالعين في البيت مع بعض ينتدي من الشتمه شاف مني إلا جيد فد معاه ذاك دنيا الدق <تصفيق> ما بتسلم، انت طالب عجل جديد تجديد احلى شي تنهندسات وتنشك في روكي ليج قلت لك ما بتشمل فوز عندك لاك بكت فوز ولا تتنتهز. يو انا عندي عشان الناس اللي تتابعني عرفت ولا شيء كده جامعة مهندس ما انزل نازل اخذ الثار حظك ما راح يدوم بطع ما ستك اثار افرى والجنون. أقول لك على التنظيم او منظم سير حصوم نازل بطول بتين اتخصم لك وش تنقد على تنظيمي اسمي لحالة يفوت في الجولة بينك عادي انا ما صورة بينك عادي قوة دسبه ينكحك يعني يعني كيف تستخدم اسمي ما راح تفوز لما يقولوا انك رجال بكون اول شاهد انا مقبره السين تحفر قبرك بنفسك انت لك بدون مسكين والكل بس انقص اسمك بالساحه ما لها قيمه بنظري انت بالهي ما استمتع وانا هنا اشيل وفاشل ما اطيقك من باراكي النار بالدار الزمن داشر بعيونك ضرار قطار ما يوقفني احجار كنبطس ملب الراب تقول ركت ما يصير كيف لك وجه تنطق فيها وشاقك اخوي الصغير مظلوم حتى من اخوياي جاي طاري اصيح افضل لك دس خير اضمن تشوف الجلد اللصي ما شفت قواه بدسك نقوم بدسك الصوتيه صوتي يرفع دسك الحين بينزلك ارضيه بنشك الوحيد شاتل ما عندك بنشات ثقيله يبي غير البنش قال اشتر منك ستيله بيبقى مكانك داون وانت بالساحه unknown ما تكسرني استاذ ضحكني كانك كلاون الاخوه وقت الدس ابد ما راح تفيدك الموت انتزعت القبر إيه هذا جديدك كحك نازل ادق تحيه مصيرك بالجوله ضحيه ما تسوي تحاول تخسر والدولة محزومة ليا نازل دسك مره ثانيه انت كزي دبك الثانيه حطيتك عشان البصمه افتح فيها الجوله الثانيه ما احط كمان في خطك روح راجع البطوله داخل عندي بطولتين طالع من الجوله الاولى والحين بتكون ثالث مره بتكوني هاتك مره ماخذ ما الجوله على الفره يلا برا لا تعيد الكره اتمنى شبسمي بنكحك الزور اشبه بالزيرو اديله ضربات انا لطيف واشيلو بالجوله ايام هيرو تحكي تاك تحكي تاك يقعد في بعض عن مستواك اسوء تراك امك بلاك مجرد تراك ما حد راك انا نازل انا صامل خصم جاي خصمي فاشل عندي حاله مو حامل لا الابد ما جا يطلع من الجوله مزبوط، يا على انا مطلوب ليفل مستواك مشكوب ما اشوفك حتى بسكوب اسمع اول بار مرغوب دسي بتكون مطروب بكل البطولة مطروب كون لك اسلوب اوكي يلا برا مخك منك تبرى برا لا تعيد الكره هالمره خسارتك مره الجوله شربت ماي طاير جوي فوق فلاي مستوى كثير عليك هاي اشوفك كنت تسمع اكراي يلا برا جيب النكس ما بتوز لو تسوي قليتش ماخذ لنفسي تست علي ضدي بيتش عن البنشات ريتش بس هي انا البست ما تقدر على الخدش طولت على كرست لاتجيب <تصفيق> يرسم كحك على لسانك كحك دعسك يكال كالز انت وفانك يحط انا لاش العم صدقني بتندم اما انك سب كحك بطلع منك الدم